Доброго дня всім, пані і панове. ми раді вас вітати сьогодні на зустрічі з селищною головою. Ця зустріч була ініційована сама Україна Петровича, для того, щоб ми всі разом, з цією громадою, могли почути самі набагаліні питання, які сьогодні за час нашого з вами співненого існування були людини. Ми можемо починати. Він Петрович розповість нам. Що він хотів сказати, чому родилась така ідея суспільних з Під час організація роботи в громаді під час військового стану, під час активізації е, військових дій. Е, через те появилось таке бажання зустрітися з громадою, розпілкуватися. Дуже багато різних інциновацій е, ми чуємо, дуже багато приток різних розслушується. Е, через те є бажання... Відповісти на кожне питання. частина питань нам мені Частину, хто прийшов, задасть питання. Я готовий відповісти на кожне питання. Готовий десь розказати, які нас проблеми чекають, тому що йде війна і всі сили держави. Це фінансування направлено на фінансування армії. Це прерогатива в нашій державі. Ми бачимо, що недофінансується освіта, недофінансується медицина і через те виникає багато питань в цих полосферах. Але ми все одно рухаємося, все одно працюємо. Ми, я думаю, всі замітили, що не опустили руки, ми отримали ситуацію, отримали ситуацію. Як і під час початку цього суду, коли кожна людина була шокована те, що відбувалося. Але ми працювали, ми зустрічали ВПО, ми зробили великий об'єм при реєстрації їх та їх при наданні допомоги, вся громада працює на це, тому що не тільки там, якщо байки роздавали чи ще щось, як тільки якогось жителям нового видового, який прибував в громаду на негативність питання, вся громада долучалася і допомагала в цьому напрямку. Через те чекаю на ваші запитання, готові на них відповідати. Я думаю, є якісь проблематики, яка в нас існує. Уже відповідаючи в розрізі питання, зможу десь більше розказати що робимо, як і як, як ми будемо працювати, як ми будемо виходити з цією ситуацією. Так що, чекаю на все. Мені відповідають, з тих питань, які ми нам, найбільша їхня кількість, чути мене нормально, не потрібно навколо, так? Е, найбільша кількість питань, масив, відноситься до питань комунального господарства. Тому, я думаю, логічно було ми розпочатимемо наші з вами спілкування. Я почну давати вам запитання, які до нас надійшли. Якщо у когось є з цієї теми, то, будь ласка, задавайте, піднімайте руку, я вам надам даному при... От перше питання. Коли приберуть гілля зламаних та аварійних дерев у збільчя доріг до населених пунктів Хронкових? Дуже багато доріг, які не належать до нашого підпорядкування. робити роботи. через те всю інформацію, де є аварійна ситуація, ми пишемо звернення, звертаємося до управління, до ріги, яке відноситься до обласних, що мені необхідно допомагати, ми з ними так само активно стараємося співпрацювати. Але ще раз наголошую на те, що ті питання, де виникло багато проблем з деревами, Через те не завжди можемо, але я думаю, що при нашій активній співпраці все-таки ми частково десь пронаводили порядок і думаю, що область також включиться ці питання і буде активніше робити свою роботу, за яке вони отримують фінансування, в чийому підпорядкуванні знаходиться ці. про якість наших вулиць. Це завжди була пелючою темою нашої громади. І от люди питають, чи буде зроблено якісне явкове ремондо до населених пунктів, і чи планується ремонт вулиць населених пунктів громади. Це ну, більше питання від сіл, які знаходяться на нашій Ну, ми всі бачимо, яка погода на вулиці, ще погодні умови нам не дають можливість робити ремонт доріг. Уже, уже ми замовили проємно-кошторисну документацію, де саме більше проходить активний рух, де дуже розкриті дороги, Черка, Нагалівського. Тобто... Замовили проєктно-кошторисну документацію. Як тільки погода дасть можливість це, це робити, ми розпочнемо додатковий ремонт. Цьому році заплановано два з половиною виділено на ці всі роботи. Теж саме по селах ми в минулому році розпочали. Дасть тепловий режим буде витриманий, щоб не розповзлася та дорога через місяць. Все чекаємо поки. Відповідний пункт не да, повинні. Да. Ну і питаючи е, закладені гроші в бюджет команду на цій. Я ви сказав, просто вони Ті вибаки, вони саме по собі для твердих побутових відходів, які виникають в процесі діяльності людини. Тобто будівельність ліття, опавши листя, не мають відношення до твердих побутових відходів. Все дуже просто. Ми тільки робимо перші кроки в цьому напрямку. Вже десь е, люди не звикли, не сприймають е, е, цей, цей процес, але він іде, що ми бачили, як тільки трохи е, весна дала нам робити на, на, на подвір'ях порядок, що робилося для смітєвих баків, який об'єм е, всього, що можна і не можна було. Я так розумію, що це все ми забрали із ярів і всього іншого. Ми рухаємося в цьому напрямку. За все треба платити. тому що, якщо ми вивозимо сміття, то працює водій, працює техніка, працює підприємство, яке десь його десь розмістити і заполонити. За це треба платити через те, цей механізм звертатися до нашого комунального підприємства, що треба це зробити, вивести там сміття. це зробити, але якщо, але якщо це згідно закону, то в будь-якому транспорту заборонено доступ до полігонів, тому що можуть виникнути всякі історії, наприклад, пожежа чи все інше, і відповідальність, це все і все наше комунальне підприємство, яке не ній або просто ви можете замовити послугу чи просто деяле з сміттям, де є там його можна порозити злити штуку, чи треба того як якось, чи копче, Тут замовляється до, чи достатньо банків в громаді, який відсоток довгого господарства заключили договора е, із ЖКП на вивезення готового сміття, і чи плануєте ви далі цю е, програму е, е, розширювати, яким чином вона має вас далі Покрити. На сьогоднішній день у нас є і 588 е і тих, що були ще полегшено не а яка тому що люди часто звердають вам на те, що на вулиці були, якою людей не закрючили, але все-таки користуються баком. Їй дуже баком. Теж в тому плані, що якби говориш, ми вже не закрючили, а суття Китаєв, там є дуже такі назвернення, що я думаю, що в цілому громаді, десь в районі 60 сотень людей закрючило до ході закрючило, але не, не всі платять за цю, який послуг. ході плата євика, 25 гривень і засоби. Але не всі платять і не будуть. Скільки працює? Я добавлю на рахунок сміттєвих платів. Цьому році ми плануємо закупити. У нас є екологічні кошти, 300 тисяч. що таким методом, що до недопогоди куповуючи парки, ми їм розправимо в де лікарні обхідно поставити. Співлющі питання теж відноситься до роботи ЖКП. Люди питають, скільки працівників на області налічується в товаришенському ЖКП і чи повинні вони прибирати сільські кладовища. Я думаю, що це питання вв'язку з тим, що відпоминальні дні наводиться порядок на кладовища. Ну, от видно десь Десь не допрацюють в цьому плані, тому вони питають, чи повинні вони прибирати і кладовища під сміття, вінки, дерев'яні хрести, пластик супостів? То можна розділити це питання на дві частини. Ми маємо 30. як це все відбувається в Сталищах, а про не бачимо. Ну, зараз наш інформаційний відділ обіцяє виправитися і більш активно публікувати ті процеси, які відбуваються в селі. Там також все ремонтуємо, робимо виглядання марпища, е, по можливості, де е, по, в багатьох селах було проведено та порості, яка вже там зараз, тобто ніяка сета нікого нікого не розміляє. Дякую. Дякую. Слідуючий питання ПТ. Яка була із громаді від того, що в селищі столище, в першого приміщення селищної ради, виспослуватиметься батальйон патрульних поліців? Я хочу, що це дуже гарна річ для громади, тому що якщо вони в нас будуть спілкуватися, і в них буде юридична адреса знаходиться в нашій громаді, значить податки вони будуть сплачувати з зарплати ПДЖО в нашого громада. Це доволі велика кількість працюючих. середня зарплата, я думаю, що це, це доволі велика сума, при тому, що ми розуміємо, наскільки зараз вистачає коштів для фінансування, де медицина і освіти. Я думаю, ми ведемо до і освіти, я розказую, які зараз великі проблеми в нас є фінансування. Ми все що війна і держава, ці речі фінансувати, або перекласти все на місцеве самоврядування. Зрозуміло, якщо в нас не буде коштів, не буде звідки брати, то ми їх і не зможемо знайти. Але це один із напрямків наповнення нашого бюджету. Ну і плюс, я думаю, молекі приємності трохи оживи, тому що це люди, які отримали зарплату, де щось купить наші магазини, платить. І... Це створять, знову ж таки, додаткові робочі місця. Третє, те, що ми маємо, зараз у нас іде ремонт до адмінприміщення. У нас чотири відділа працювали, знаходились в приміщенні. Сказує себе, що зараз вони всі переходять сюди. Це значить, ми будемо виконувати на ЛГ. Ну, на електриці, на тепло, водовідведення. Якщо раніше ми за це платили з нашого кишені, то тепер нам це все буде сплачувати ті, хто там буде знаходитися в тому приміщенні. Тобто економіка буде тут працювати, чітко буде видно результат. Процес це не такі Я думаю, що в будівництві АТБ більше зацікавлена громада, тому що ми знаємо їхню цінову політику, ми розуміємо, що це будуть додаткові робочі місця, це буде додаткові благоустрії. Війна поламала ці всі плани. Ну, я думаю, що до кінця літа вони розпішнуть своє. Це висле, що нічого не стане як можливо, тому що це приватна структура, запитання я їм задавав, отримав таку відповідь. І надію, що до кінця року АТБ запрацює здобування. Дякую. Ну і ще останній із тих, що в мене подані, питання по коммунальному господарству, це на якій стадії вирішення знаходиться питання будівництва стадіону європейського за залу Кашича? Ну, тут дуже проста відповідь. Є така постанова Кабінету міністрів, де фінансування на такі потреби не пропускає, а постанова. Тут тобто, якісь роботи, витрати на це будівництво ми не можемо, щось просто не пропустить і щось зробити. Будемо чекати, як буде настане. З цим, там якісь роботи ми проводимо, наскільки може там є свайне коле, яке трохи вище нуля, потекен зараз коштів спонсорів вирівнювати, щоб максимально швидко була можливість розпочати таке місце. Дякую. У ще є питання щодо комунального господарства? Дуже гостре гаряче питання, яке вже займається. Багато на багато років вже витягнулася. Я навіть хочу, вам тобто, нічого себе це показати. Це будинок 13 років один, це новості. Подивіться цьому файл, в яких умовах ми живемо. Хочу наголосити на те, що це не тільки проблема моя особиста. Яка ж одна проблема? Ви розбудите? З чого там речей? Да, так, тече. тече. І настільки тече, що у нас просто такий маленький озерця на площадці, тече воно тобі У мене двері одні не закриваються, світло у мене одрізане, тому що якби ми його не заіголювали постійно, вже десь воно повитнуло і буде. Після може невеличкий пожар у будинку, а може і двалікий пожар. Розумієте, тече все, диво, просто стріняється вже просто по всій квартирі, квартир вам вважає всю. Так, то влашко, все, не втіли, не втіли. Це проблема тільки вашої організації? Це не тільки тій нашому організації, це проблема особливої, але чогось чогось нашого місць ми міс, тут міс, саме критично. Я не знаю, пояснювали, що там якось на рішення тісу, в мову прийняти, якась яночка, іменно на четвертній місці, міс, щось що, там таке. Так, так, так там вже неможливо жити в цій квартирі. Я, Борисова, навіть без дверей, вони не закриваються, вони наврятують цієї сірости. Що постійно мігра стоять, постійно миски стоять. Я ночами не струкала, мокрую, коли дощова погода. Я бігаю по квартирі і віграла просто цю воду. Ось така проблема. всіх будинків батових ховак, які є в на нашому селищі. Бо буквально цей тиждень, як коли цей сезон, ще йде, то звернень в день по декілька десятків. Як там, що вона десь протиходом, десь цього. Але я хочу У 21-му році потрібно було по в декілька будинках тут. Люди замовили поштових проєкт. Виїхала підрадова організація, яка цим займається. Ми збирали збори для будинків, але він дуже просили до цього не доносяться. Взагалі, да? е, так? То тоді як були, як кажуть, попередники, які е, робляли е, квартал і вони ну, вийняли все, що можна вийняти. Було вийнято, що з дешевих людям вийняли квартал, а до сьогодні, плюс-минус, 2 гривні. Слугово-зято сім не вийняли? Ну, так. Взагалі вийняли з кварталу. А який вихід з допомогою? Вихід тільки разом. Ми можемо, як пом говори, з працівниками, там, Коштів для ЖКП таких взагалі не має, я, щоб за одну коштів ЖКП це зробити і тим більше, ЖКП до цього кількостя немає, так як я ще раз повторю, що воно ну, в парклату не входить. І в входять входить іде обслуговування, там, центральні стояків водопостачання, водовідведення і, і в парклату входить, при, прибираємо, наприклад, територію, на 13-му входить, прибирають територію, щоб ми її проводили. Прибирають територію, а нас лишили на всіх будинках, де входить, і, як, які території. територію. Щоб Те, так повимали, щоб будуть дешевити де, де, це все. Так що, я кажу, було проблемо, кошторість в нас є, і ми надавали тими пішки жителям, надавали ці цей кошторість і все. Але... Тобто шлях такий, їм треба зібрати кошти на цей ремонт, правильно? А ви з своєї сторони допоможете його здійснити, чи треба наймати якусь займати? Ні, треба наймати по так бо так ну, повинні працювати бо Як сказати, що воно ну, – це висота, це e, небезпечність, це відповідальність. У нас немає не таких можливостей, це в самому я <sharpy> робити. <sharpy> Через що я кажу, що разом ми могли б надавати певні роботи, там, коли його треба демонтувати вся старе, так само і на полігон вивезти, прибрати, лотелізувати, захоронити. І, і так само і тут, на, на, на місці ще багато є підготовчих робіт, які можна здешевити за рахунок, тому що працівники ЖКП та жителі там буде что -е. это силами. Ну, я думаю, что наталья, воно буде Криво, просто диабану, Я думаю, для чего потребую, потому что нас, зараз, это не было. Если взять творог назад, это не то сейчас это творог не может сделать. Okay. На кришу 13-го? Нет, нет, на кришу 13-го. з дорожчого матеріалу і все з дорожчого залазу Минського Ви ж там проводили наобороти, правильно? Часто, часто, ми, це ж обов'язки, ми сидимо там Ну, я нас є залі, що в лівньовці, коли в будинок, там лівньовки були залиті з лукою У цього озера, поговорить жінка, <говорить> що це, ці, що Сумовою, ми її трохи в Чердакову під'їжджували трохи в П'ятенбурній на полінах зустріли. І... Розуміємо, дякую. Е, ще питання по комунальному. господарству? Не Нема. Ну, я можу тільки додати і звернутися до жителів цього будинку, що важливо е, по те, щоб вони організувалися, зібралися, все-таки обговорили цю проблему, Переклали на життя п'ятих поверхів, а все-таки знайшли можливість зібратися і вирішити цю проблему. Те, що ми будемо старатися допомагати і наше комунальне підприємство перегляджування – це ми не хотим. Але все рівно все в їхній руках. Через те кладовище. Ми знаємо, що це зробив шарний підприємник. Я його, звісно, просила вітри назад. Він мені обіцяв, але я не можу ж до людини діло мати. Чуєте, і треба зробити, тому що до половини, а потім такий обрив, і люди прямо у болоті. Чи можливо це? Можливо. Треба не немає. я думаю, що там невеликі великі кошти, не, не, не до відома я думаю, що ми це питання візьмемо в роботу. От це ж ви розумієте. Не ми приймемо що ми не могли... Затягувати не треба, я не знаю. Це питання. Звернення не писали, але всех ремесла. Вони були став цій формі. Пока не приїхав оцей польський байк, але на вікно там в Все, не в районі зробити. Так, ще поступило одне питання. Питання щодо освітлення по вулиці Садовій. в громаді дуже багато доріг і дуже багато планів їх робити, але я вже говорив про після носу постановлення, що капітальні медалки вона не пропускає, напрямок. Нібито дозволили будівництво, капітальне будівництво доріг, але це все, все рівно за поводженням з обласною адміністрацією. Ми самі такі а в обриття спать планують, так? Вулиця Саворова. Часковують. А А, ми планує, Часоково? Часоково? а, а, а та, по вулицькому освітлень проєкт замовлено. В тому році замов, замов, замовлених 30 проєктів виконано на 15. Думаю, і далі буде продовжувати цю роботу. Тобто е надія в людей є, що. має бути що. Було, що зробити максимально там, де немає освітлення, додавити це все. Він нам перекрестить за ці речі, тому що проєкт-кошторисну документацію, тому 15 проєктів виконано, в цьому також будемо більше допрацьовувати. Як тільки протестна можливість фінансувати ці всі речі, я думаю, вуличне освітлення, не є дорогою, кошторисом, свідом роботи ЧСТ. те, думаю, що мій виговний тільки нам дозволить. Копінці відказна щастя. Так, я ходю на блоку блок. Блоку, який питанням <клух> щодо медицини, медично обстановлення в нашій плані. Ну, там багато дознативних запитань. Ми їх засформували більш-менш що схожі за собою. Чому сімейні лікарі не беруть до голови і дій? Ну, в сімейній медицини, як і усіх людей, <клух> свобода недільна, це дійсно. Днівних тиждень 38,5 робочих часів, які вони відпрацьовують, є, але є до 13.00 діжурний лікар, черговий лікар є, і плюс там, де мініст працює стаціонар, він працює до 18.00. Якщо вже якась критична ситуація, то два питання в одному перше питання електронний рецепт то, е, є які входи підпису декларації Якщо якби е, підписуючи декларацію по вказаному телефон то туди приходить смс-ка із кодом е, і номером рецепта а якщо б, е, за рахунок Сканкопії здавалися документи то формуються бумажниці і через рекомендація ідея така, що коли людина звертається і в неї цей бумажний цифр, зразу запитувати лікаря, щоб він віддавав ход і, і номер, і тоді ми зможемо птецю все відбити. А що для молодих лікарів? Молодих лікарів. Найбільше уваги в медицині, тому що, якщо ми візьмемо минувший, минулий рік, було підписано 12 пакетів, і за 22 рік НСЗУ, це НСЗУ, Національна служба здоров'я, пофінансувала 33. 30... пакети при такій же кількості, е, НЦЗУ профінансували тільки 20 мільйонів. Я хочу, щоб всі почули, 33 і у вас фактично в два рази зменшено фінансування нашої медицини. І зрозуміло, йде війна. Все це перекладається на місцеве гайдування. Ми не будемо стояти осторонь на попередній сесії. Ми, прийняли програму разом з депутатами стимулювання молодих працівників і також лікарей ВКО, які прийшли до нас на роботу, це вісім чоловік. Якщо дивитися цьому році, ми можемо оплатити звідно тільки штатного розпуску. Якщо ми працювали в області в ліках 20, Сестра 13 тисяч. У цьому році при цих власті мільйонах, я сказав, що він фінансує НЦЗУ, не вистачає ще плюс 4,5 мільйона гривень на фінансування оцінноштарних розвиток. Тобто, хоча б ту мінімальну суму заплатити лікарям. Знову ж кажу, будемо брати на себе це все. Найдемо кошти, що хоча б ці 4,5 мільйона. Закрити на рахунок молодих працівників, я ж кажу, бо програма стимулу буде працювати обов'язково, обов тому що, якщо взяти середній вік наших лікарів, я навіть не буду його говорити, які у нас. І, і, і, і, ми максимально не умови для молодих спеціалістів, Ми недавно бачили, ордери, отримували молодих спеціалістів, у нас планах ще є. Е, е, створити такі умови, щоб е, струбове з'явилося в житловому і, і ми змогли е, запропонувати це для молодих спеціалістів. Але хочу сказати, що нас чекають сутні часи. Йде е, реформа медицини, реформа, яка заключається в тому, що е, просто всі фінансові питання, будуть перекладатися на громадами. Якщо громади не буде коштів, то і не буде звідки це фінансувати. Через це, коли ми розмовляли про, яка коліс від патрульної поліції, то я хочу сказати, будуть ці додаткові на відхоження, і я радий, що вони будуть, що ми зможемо їх перераспределити і перенаправити на медицину. Це важливі витричність. Прикликається з кілька питання, чому визвали зарплату лікарям, емедцентрам та іншим лікарям? Ну, фінансування, що національної наслідки закривала, фінансування, двічі зменшення. Це коштує. така ситуація, яка в нашій контакті? Це ситуація по всій Україні, і всіх сусідів наших і самих людей. Тут відпустили ситуацію, хто кращий, хто, хто має більше запас жир, хто каже, і зможе вижити. Але я рахую, що наша медицина надає послуги всій громаді і що ми разом з депутатським корпусом повинні е, звернути на це увагу, і скільки буде можливості перед розподілення коштів перенаправити для підтримки нашої. Та вищий буде хоспис, де він буде розміщений Хто за які кошти займається його влаштуванням? Ми знаємо, що у нас в цьому році декарні наші 100 років. На останній сесії припочнень розміщення направити кошти на ремонт, тому що історична будівля і там, в середині, воно все повнило і важливо його ремонтувати. Але у нас ще є інфекційний корпус і бувший роддом, і те приміщення вимагає те, щоб на нього теж звернули увагу і, і дали йому, якесь інше життя. Через те, чи ми назвемо Коспис, чи ми назвемо ремонт лікарні, але заплановано в цьому році ну, зробити проєктно-пошторисну документацію, Зрозуміло, що на такий об'єм, у нас не вистачає коштів, але я думаю, при наявності проєктно-пошторичної документації ми зможемо шукати партнерів. Вже ми в запрошували наших іспанських гостів, волонтерів, які приїжджали, які працюють в цьому напрямку, звертали їхню увагу. Зрозуміло, там є розуміння цього, що, що вони готові допомагати, але без проєктно-пошторисної документації це не відбудеться. Тобто це перше, що ми запланували виробити проєктно-пошторисну документацію. Якщо все добре, то думаю, що ми, як назвати, вирішити це все, але ми дамо ще одне життя цієї сії ці будівлі, це лікарність функціонує. багато. А така послова як полотейна, як це допомога? це полотейна допомога. Вона буде, ну, якщо ми все здійсниться, Вона дасть можливість нашій лікарні заробляти? більше Я думаю, Тетяна Валерьевна може бути добре, так, так, ми підписали в цьому році і в минулому році пакет порядкової стаціонарної. Це е, е, пацієнти, яким надається допомога, тобто виріхувати їх не можна, але підтримувати, заборювати можна це все робити. І якщо такі в нас будуть пацієнти, ми зможемо заробляти кошти. Тобто зможемо. Тому щодо до цієї Переходимо на свілюючий блок питань, що відноситься до освітньої галузей. Які зміни плануються в структурі мережі «Заправлі освіти» у 2023 році? У 2022 е, році в травні депутатами було прийнято рішення, Винесено на обговорення громади реалізація освітніх закладів. Все йде в своєму русі, де ми маємо вже проводити громадські слухання в цьому питанні. Будуть як. Це для комати важливо, тому що, якщо я переховую заклади, то із цих сіми закладів у чотирьох вже немає дітей. В двох закладах по дев'ять дітей в садочку. Тобто, по факту, краще і, і, і правильніше для дітей довозити до більших навчальних закладів, до більш розвинутих, це безможливість нашої громаді, якщо ми все зробимо по реалізації, щоб зрозуміли цифр, повертаюся знову те, що я говорив, що зменшується фінансування, теж саме в освіті, в тому році було 7-8 зменшено, в цьому вже у нас 14 мільйонів зменшена загальноосвітня субвенція. І Якщо ми організуємо ці заклади і підтримують депутатський корпус, підтримує громада, то це десь економію приблизно десь 12 мільйонів. Питаю, скільки вчителів скорочено в результаті оптимізації вережні навчальної закладів допомоги, де так розвивання в цьому путі? Це пенсіонери чи люди не пенсійні? З 34 працівників, яких відбулося скорочення, 26 були влаштовані на роботу, і з них частина з тих, що були не влаштовані, а це місіально. Часто питання нас прибувають по шкільним автобусам. Чи є потреба і чи буде громада ще закупляти шкільні автобуси? Скільки дітей, що не автобуси відводять до навчальної заклади, громади стануть на зараз? Стануть на зараз 438 вічні, вже підвозиться, але ми вже говоримо про те, що відбувається реформа освітня, також відбувається. В громаді було оскорено два ліцеї. У цих закладів не буде 10-11 класів. Всіх учнів буде довозити е, до закладів, де є 10-11 клас. До чого що також збільшиться кількість дітей, яких треба буде перевозити. Це десь буде 580 дітей, яких треба буде перевозити. Так, е, да, є необхідність автобусів, тому що Насправді, у нас з 2021 року ми купили 23 автобус, ще один у нас 15 року автобус, раз і інші, мають терміни експлуатації більше 15 років. Зрозуміло, що треба буде оновлювати автобусний парк і є бачення, що самі ще три автобуси будуть необхідні. Надіємося, що обіцяний по області автобус ми отримуємо, наскільки я знаю, вони по гуманітації зайшли ці автобуси, зараз ставлять на облік і один автобус для громади ставить ще додаткового обіцянку. Але в цьому напрямку будемо працювати, я думаю, що ми вогна... Ми намеремо розвести в часі, коли довозимо там, дітей, щоб це було можливість і максимально ефективним і використовувати. Чому селищна рада не вирішує питання з новим кописом старіше номер один з товариським садочком? Навіщо він мається? Ну, я думаю, що це трохи запізніле запитання. На останній сесії ми. І в планах цю будівлю просто є технічна, юридична частина, змінити призначення будівлі і все інше. Ми плануємо цей корпус розуміємо, що якщо буде не доглядати за виміщенням, воно розвалиться від проходити. Через те, чим ми це все зробимо, і передамо тим людям, які його будуть доглядати, і, і, і жити там будуть, то тим більше шансів, що воно залишиться і буде працювати. Yes. Можна ще раз сказати, що це буде службове. Тобто, для молодих сімей Ядністю по відсутністю найпростіших укриттів у Львовного Сховищі. Найпростіше укриття є в усіх навчаннях закладної громади чи ні. Санечна рада буде облаштовувати додаткові укриття в до укриттів, закладах освіти, якщо так, то не е, слава Богу, ми знаходимося в центрі України, з місцевість, немає ніяких важливих об'єктів. Е, наші школи я рахую безпечені простими дитями, цього достатньо, але щоб діти мали можливість, наприклад, в такій великій школі, як генвикарного родин, тому що там те дитя, яке є, на всю кількість дітей не вистачало, зараз виділено на кошти і там проводяться роботи для того, щоб повноцінно дітей не розділяти, щоб всі могли і мали можливості про її випериття. Це по адвокарному роді. Дякую. Е, у ну, мене закінчили запитання, що навходили. Ми можемо когось з вами запитати? Немає, так? Ну, переходимо з кількочого блоку питань. Це соціальний заклад. Ось перше питання, яке пройшло в Чи надається якась допомога сім'ї дітей інвалідам? Я думаю, у нас у селищній громаді діє програма Пурвода, де ми надаємо будильник, які знаходяться в надзвичайних складних умовах, тому що ідеальній Так що, якщо є дитина, яка прибує лікування, після операційного або важка форма погорода, будь ласка, звертайтеся до дітей, відповідно на комісіях ваша заява, виділюється відповідно форма виконання. Дякую. Дякую. Чи планує Садична Рада збільшувати кількість місць для людей по білого віку, будинок пристаріли в та Якщо так, то що для цього було? В минулому році ми передали в оперативне управління нашого контерцентру бувшу амбулаторію в у цьому році плануємо зробити проєктно-кошторисну документацію розробити. Ми при наявності коштів ми зможемо відремонтувати і зробити додатково 25 місць, 25 місць, виходячи з вимоги, які зараз є, до, ну, щоб е, хороші бури були утримання. Да. Якщо дивитися по нашим сусідам, то навіть та сама рода, коли менше населення має забезпеченість 50, через те, як у є потреба розширити. І ми будемо працювати у цьому напрямку. Друга сторона, що там доволі та будівля точно стара амбулаторії, але вона ще можна і утримувати, і щоб вона працювала Я вже говорив, що мандричні переміщені особи отримували байки. Любі питання, які вони зверталися, вирішували разом громаду. Може хтось додавати? Соціальні, Соціальні допомоги вони пішли згідно з законодавством? будуже донести другим. Всі соціальні допомоги каналізуються на наші. Яка кількість зараз таких людей? 8200. 5800 це зареєстрованих до нас. Так, зараз на, на вчорашній день. Да, да, день. Вони всі відповідно до законодавства отримують допомоги і також все, що связано з майновими, і з продуктовими питаннями, все вирішується зразу для них. Це люди, які безвиплатно прийняли на реселенці. Значить, за минулий рік було нараховано 533 тисячі гривень, з них наше відділо було допочено в цьому році. Вже нараховано 430 тисяч за, за, за перший квартал. І кількість людей вклосився по 41 будинку. Крив ми всім зверталися, ми їм допомагали відходити дії, дії, є допомогу, а, допомоги, які були необхідні, підважали необхідні документи. таких людей у нас за минулого рік було 238, і всі ті програми, які розраховуються, вони діють, головне, щоб вони вчасно зверталися, вчасно зверталися. Дякую. Багато знайшов, до речі, РОО з приватно допомоги на суди, які Почему мы с не обратiesen, до нас impose находятся зд правда весьма payment. Не было, а когда с 19 у Shoots... ...вы то есть вы vlog. Можно подходить облади беруть депутати селищної ради висново-сплиткові. Окрім відвідування сесій, як їхня громадянська політична позиція відображається у роботі постійних комісій та загалом у житті громадян? Ну, наші депутати працюють, працюють в комісіях, працюють на сесіях. У нас має якоїсь більшість через те, що всі рішення, які приймаються на сесіях, вони консолідовані. Кожний депутат закріплений має своє село, має чи селище, чи якусь ділянку. Він, десь якісь скарги на депутатів не надходили, ну можу тільки по двох депутатів сказати, це Волошкевич Віталій Андрійович і Олина Дмитро які напевно, може, в 15, були на сесіях, які не ходять, не, не приймають участь. І, і, ну, я думаю, це більше виключення, чим. Можу до них звернутися, приходьте на сесію, працюйте в комісії. Може, почути. Е, один із наших записувачів запитує, хочу звернути увагу на архітектурну доступність публічного простору ставищі та, та села громади. Я Яскравий приклад інклюзивності, вхід до селищної ради та перехід до селищного парку. Я так розумію, що йде е, питання це про е, пандус, да, що люди на інвалідних військах не можуть попасти ні в селищної раду, ні в нашого парку. Ну, ми ж тільки два роки працюємо, Там ми знаємо проблему, що необхідно, щоб зробити пандус до адміністративної. Але на даний час ми бачимо, що у нас відбувається велике переселення і об'єднання всіх відділів в одному приміщенні. Я думаю, як тільки ми це закінчимо, то ми розданемо питання, обов'язково зробимо можливість вступній, щоб попасти в арміну тільки. Те, що дорога ідеї, там просто немає фізично, як облаштувати до парку, але у нас так, та можливість. Так, да, да, є прийом. Так, є Дякую. Е, Скидуючі питання. Ну, не знаю, скільки до вас, але чи буде оприлюднено в громаді розкопового служіння? Коли те, які пам'ятають? Ну, ми збиралися, mm -hmm. поліція, ЧС, спілкувалися з священнослужителями, я думаю, що в нас буде інформація, ми її опубликуємо для те, щоб громада знала, коли йшли інформації. Ще у нас є питання від Оліяків. Що, що можна зробити, щоб у наших церквах благослужіння проводилися українською моєю? У нас свобода відповідання. Ми не можемо нікому нічого не задолати. Зазадів обслуговування. Тому тут е, нічим я не ну, розуміюю. Ну, для нас немає якоїсь дії чи можливості контролю за цими всіма речами. Це до, до нашої компетенції не відноситься. Ну, Скажіть, а чисто в Що нам чекати, наприклад, як у Хмельницьку сталося? Дивіться, в Хмельницьку це приймали обласні депутати, да? це не наші рівень. І батюшка буде не співати. Ми, ми не можемо ну, пристати, ніхто не порелекти щось і сказати. воинники И максимально у него команда в том, чтобы документаций судьбой и организовать Понятно. Все хорошо. Но я же русский язык, в Украине наших старичан не разговариваю. Знаете, я вам таке питання задам. Когда у нас тут купола стоять на Украинской церкви? Ну, когда кто-то, как спонсор, который может даже... А где кто-то Давайте я відвіду підсумок. Раїса Григорівна відповідала, я ще раз повторю слова, що наш депутатський корпус, наша сесія прийняла рішення звернутися до Верховної Ради, щоб прийняли закон про закон. Ми, як депутати, свою позицію показали. Тобто це рішення було підтримано і направлено всім всі інстанції. саме благоустрою потрібний, мови, якісь зміни, оновлення яку внутрішню відбувається тільки центрівного мови. Ну, це часто, як люди в дописи, відповідають, що щось робиться в Ставищі, починають і такі обновлення. Тут е, я вже говорив про е, е, те, що ми недостатньо достатньо і те, що відбувається на селах, але ще й друге, Завжди знаємо, ми бачимо, що в будь-якому місці в першу чергу розвивається центр. Це, якщо ми приїхали в бік, то ми бачимо, як красивий центр, якщо десь трохи пішли в сторону, то розуміємо, що ще працювати працювати, щоб воно було красиво. Максимально стараємося розвивати центр. щоб наше селище, наша громада ставала красивішою. Є багато е, планів. Сдіюся, що ми всі до кінця року будемо бачити, куди і як Дякую. Які ще будуть запитання? Можливо, вони сьогодні не змогли всі прийти, але в соцмережах вони дуже активні. і Думаю, що ще запитання і після нашої зустрічі будуть виникати. Тому вони повинні стати, мабуть, регулярними, і тому ми і ви, і ви, і ви і громада будемо разом працювати над тими завданнями, які разом будемо на нічати. Ну, всім учасникам. <говори> Я <говори> думаю, зараз маємо спробуємо їм відповісти, але один день, тому, тому що це не вийшло за чекаємо що на якісь запитання, спробуємо, тому що нам береться відповісти. Як показує життя, це вже друга на моїй пам'яті зустріч. Перша була, коли мені спричалися після ста днів перебування линків депутриюча на посаді, то і тоді, і сьогодні. Жаль, людей зацікавлені в тому, щоб щось почути, щось запропонувати набагато менше, ніж тих, які критикують і виказують свою думку в інших інформаційних ресурсах. Тому, давайте будемо спілкуватися на живо, чути і відчувати одного. Дякую. Дякую.